Фокус, слідами руїн. Київщина. Історично-етнографічний осередок духовності країни. Тут народився славетний гетьман Іван Мазепа, творчині власних дивосвітів Катерина Білокур та Марія Примаченко, талановиті українські літератори Андрій Малишко, Іван Драч і Ліна Костенко, а також автор державного гімну Павло Чубинський, Броварський район, Київська область, Середнє-Подніпров'я. Регіон, наближений до столиці, зачаровує красою золотоверхих храмів. На тлі нових мікрорайонів, новобудов та надбань сучасної інфраструктури, старі розлоги дерева, старі школи, старі церкви органічно співіснують з археологічними городищами, історичними руїнами та вишуканою архітектурою минулих епох. Тут зберігається дух та вирує життя. Заворичі – старовинне село, яке не спалили ні в революцію 1917-го, ні в Другу світову війну. За легендою, саме тут середньовічні брати-богатирі зібрали місцеве ополчення і завернули татарське військо. Селище входило до системи оборонних споруд княжої доби. Місцеві перекази переповідають про події далекого 1223 року, коли тут містилася резиденція польсько-королівського намісника, жила околична шляхта. А у документах 1628 року Заворичі згадуються вже як містечко. З початком визвольної боротьби Богдана Хмельницького тут формується Заворіцька козацька сотня. А після прокладання залізниці у 1868 році поселяються дворянсько-поміщицькі сім'ї, будуються садиби, парки. У лютому 1918-го село вперше зайняли більшовицькі загарбники, вбито священника Свято-Георгіївської церкви Петра Шикуна. Після 1920 року стабільний комуністичний режим так триває до самої незалежності. Георгіївська церква. Дерев'яний храм на мурованому фундаменті у селі Заворичі Київської області. Проект розробив чернігівський архітектор Михайлов. Саме село було засновано ще за часів князя Володимира Великого у 980 році. У 1665 році тут з'явився перший козацький храм святої великомучениці Варвари. А у 1873 році в селі закладають будівництво більшого храму на честь святого великомученика Георгія. Освячення двопристольної церкви святого великомученика Георгія Побідоносця відбулось у 1878 році. 1931 року більшовики. Закрили церкву і розмістили у її приміщенні зерносховище. Інший сільський храм розібрали. Під час німецької окупації в період 1941-1943 років були відновлені богослужіння, однак після війни богослужіння не проводились. 1968 року в церкві було відновлено богослужіння, але внаслідок непрофесійної реставрації майже всі оригінальні розписи храму було втрачено. В часи незалежності 1993 року храм знову передали у власність селищній релігійній громаді. В проміжку 1998-2012 років в церкві проводились нові реставраційні роботи. 7 березня 2022 року Внаслідок прямого влучання снаряду в церковний купол під час обстрілів села російськими військами будівля згоріла дощенту локус слідами руїн. Георгіївська церква, село Заворичі Київської області, була зруйнована у 2022 році під час артилерійського обстрілу. В час російської військової агресії супроти України. Цей храм є пам'яткою місцевого значення. Він був збудований у 70-х роках 19 століття у стилі такої типової синодальної архітектури, Себто це був, так би мовити, стандартний проєкт, за яким будувалася більшість. Церков тодішньої російської православної церкви, в тому числі і на території України. І складовою частиною, так би мовити, цієї цілої кампанії було очевидно нав'язування певного типу як архітектури, за яким стояв і певний тип релігійності, пов'язаної, очевидно, з цією ролью, яку відігравала російська православна церква у Російській імперії. Після більшовицького перевороту храм був зачинений, перетворений, як звично, на складські приміщення і тільки під час німецької окупації в ньому короткочасно було відновлено богослужіння, а справжнє церковне життя почалося вже після розвалу Радянського Союзу, здобуття релігійної свободи і передачі цього храму місцевій громаді. Наскільки я розумію, цей храм належав Українській православній церкві, яка залишається у юрисдикції Московського патріархату. Тобто в черговий раз ми бачимо, що часто агресія російська обертається супроти тих, кого вони нібито мали б захищати на українських землях. Якщо говорити про подальшу долю цього храму, то для мене ця, ця перспектива є, так би мовити, ну, такою двозначною. З одного боку, я би хотів сказати, що якоїсь такої унікальної архітектурної вартості, як на мене особисто, цей храм не має, я ще раз повторюю, він був типовою спорудою для свого часу, більше того, можемо сказати, навіть до якоїсь міри стандартною спорудою. Але його, можливо, певна така цінність і унікальність полягає саме в тому, що він вистояв. Ця дерев'яна споруда на мурованому фундаменті, вона все ж таки, попри всі складні перипетії антирелігійної пропаганди, боротьби з е, віруючими і з церквою, як такою, загалом у Радянському Союзі, ми можемо сказати, що до певної міри цей храм є також і символом незнищенності е, віри людей, їхньої пов'язаності з церквою і так далі. Тому в цьому сенсі можна сказати, що відбудова цього храму мала б, так би мовити, бодай значення в цьому сенсі, що це би було відновлення якоїсь історичної справедливості. Але тут в гру входить другий чинник, це сама громада чи вона в стані відбудувати цей храм, чи ця до якої юрисдикції ця громада належить, чи вона захоче відтворювати архітектуру, яка носить на собі сліди цього імперського ще минулого, і ми ж не лише зараз говоримо про декомунізацію і десовітизацію, ми також говоримо і про деколонізацію і позбавлення від імперського російського насліддя. Через це, як на мене, доля цього храму в першу чергу мала б залежати від того, якими є, якою є орієнтація самої громади, яким є розуміння своєї історичної спадщини цією спільнотою, а далі, очевидно, в гру мали б вступати уже державні чинники. Чи є сенс відбудовувати цей храм, тому що якщо громада не здатна це зробити самостійно, це треба робити з цільовою державною підтримкою. Якщо ця пам'ятка не настільки, так би мовити, є унікальною і цінною, щоб її відбудовувати, а це завжди тяжче, ніж будувати щось нове, то цілком можливо, що громада може наважитися на будівництво нового храму.